כעת נכיר את הרעיון של, המש... של משוואות מדויקות, וזה פשוט שיטה אחרת לפתור צורה מסוימת של משוואה דיפרנציאלית. בואו נראה, משוואות מדויקות. לפני שנראה מהן משוואות מדויקות, כעת רק נתבונן מהן מבנה בניין, כדי שמוחר אותה, כאשר נוכח אותם, לקבל את האינטואיציה עבורם, זה לא ירגיש כמו משהו מוזר. נניח שיש לנו כמה פעולות של X ושל Y, ונקרא לזה פסאי, זה מה שאנשים נתאים להשתמש למשוואה מדויקת. אז פסאי זה פונקציה של x ושל y. אז בטח אתם לא מכירים את חוק השרשרת על נגזרות חלקיות, אבל נראה את זה עכשיו, ונקבל מעט אינטואיציה אמרות שלא נוכח את זה. ואנחנו לוקחים את הנגזרת של z ביחס ל-x, כאשר y היא פונקציה של x, ניתן, נכתוב זאת בצורת y, סליחה. אה, לא, זה לא y, זה ψי. אני רטל את זה. אז נכתוב זאת גם כ-ψי כ-x ו-ky, שזה פונקציה של x. ניתן לכתוב זאת כך, ובשתי דרכים, זה השני הדרכים השונות שאני ניתן לכתוב זה. כעת אם אני את הנגזרת, -psi, ל -x, ל -x, הנגזרת של ψי, נחלק ל-dx, זה הבנה הדרך. נגזרת של ψי ביחס ל-x זה שווה, זה חוק השרשרת שעושה שימוש בנגזרות חלקיות, ולא נוכח זאת, אבל אנחנו נקבל גם אינטואיציה. אז זה יהיה שובל החלקית של פסאי ביחס ל-X, ועוד הנגזרת החלקית של פסאי ביחס ל-Y כפול DYDX. וזה ייתן מעט אינטואיציה. אנחנו לוקחים את הנגזרת ביחס ל-X, ואם יכולתם להגיד, וברור שאינכם יכולים, כיוון שזה חלקי, חלקי ביחס ל-Y ול-DY, ואז זה מתבטל, משהו חלקי אחר ביחס ל-X. אם תרצו לחבר אותם, אז לקבלו את כל הנגזרות ביחס ל-X, זה אפילו לא האינטואיציה, זה רק כדי להראות לכם, שאפילו זה גורם למעט חוש אינטואיטיבי. האינטואיציה כאן נגיד פשוט פסאי, ופסאי אינה חייבת להיות תמיד באותה הצורה, אתם יכולים להשתמש באותה שיטה ולקחת את פסאי לדברים מורכבים יותר. אבל נגיד שפסאי, ואני לא אכתוב שזה פונקציה של y, אנחנו יודעים כבר את זה, נגיד שזה שווה לכמה פונקציות של x, נקרא לזה, לפחק של x, כפול כמה פונקציות של y, g של y, נגיד שיש הרבה ביטויים כאלה, ועוד יש N ביטויים כאלה, ועוד כל בדרך עד ל-n. זה n, פעולות של x כפול n פעולות של y. נגדיר את פסי כך, כדי לתת לנו אינטואיציה שכאשר משתמש בגזירת, בגזירת פונקציה, אני לא מפורשת על זה, כאשר נקח את של זה ביחס ל-x, בעצם נקבל משהו שנראה בדיוק כך, מהי הנגזירת של פסי ביחס ל-x? נגזרת של פסי ביחס ל-x, זו רק פונקציה לא מפורשת שאתם למדתם או שתלמדו בסימסטר, הראשון של קורס חדווה. זה שווה, אנחנו עושים אה, חוק התוצר, אז הביטוי הראשון, לוקחים את הנגזרת של זה ביחס ל-x, זה יהיה פשוט 1 tag של x כפול הפונקציה השנייה, זרק g1 של x, כדי מוסיפים זאת לניקזרת של הפונקציה השנייה, כפול הפונקציה הראשונה. אז f אחד של x זה רק הפונקציה הראשונה, כפול ניקזרת של הפונקציה השנייה. כדי, ניקזרת של הפונקציה השנייה. הפונקציה הזו באיחס לy, אז נכתוב זה y. אז כמובן אנחנו מבצעים תחוקר שורט, וזה כפול the זה תצטרכו לחזור לסרטון של גזירת הפונקציה, לא מפורשת, בשביל להיזכר, אם זה לא מוכר לכם, אבל הדבר הזה כאן, מה שעשינו, הביטוי הזה, זה הנגזרת ביחס ל-x של זה. אז יש לנו ביטויים כמו זה, אם נמשיך להוסיף אותם, נעשה זאת הנחית למטה, אז יש עוד, יש עוד הרבה כאלו, ואחרון, אותו דבר, זה פשוט הפונקציה של ה-n של x. אז fn-tag, של x כפול a פונקציה gn g n של x של y ובראך הפונקציה הראשונה f n של x כפול a של a פונקציה שנייה ל x אז רכ g tag y כפול d y ל d x אז זה, זה חוכש כעת, יש לנו שני ביטויי n, יש לנו ביטוי n כאן, וכל ביטוי הוא f של x כפול g של y, או f של 1, של x כפול g1 של y, כעת עבור כל אחד מאלו, קיבלנו שניים מאלו, ואת חוק התוצר. אנחנו מקבצים את הביטויים, אז אנחנו מקבצים את כל הביטויים שאין הם dy, dx בתוכם. מה נקבל? אם נוסיף את כל ln, נהלך מצד שמאל, נעשה סידור מחדש, כולם שווים ל-f1, f1 tag, x, כפול g, 1, y, פלוס, וכן הלאה הדרך עד ל-fn, tag, fn tag של x, ו-g, n tag של y, זה כל מה שהוספנו פה, ועוד כל, ועוד כל מה שהוספנו פה, כל הביטויים שיש להם dy dx בתוכם. אז נכתוב אותם בצבע שונה, כל הביטויים האלו יהיו בצבע אחר, נעשה את זה בסוגריים אחרים, ועוד f1 של x כפול g1, תג של y, ונעשה את dy dx, פלוס יש לנו את ביטוי ה-n, ועוד fn של x כפול g, n תג של y, כל הביטויים האלה, כופ, כופ, כופלים אותם ב-dy-dx, כעת משהו פה נראה מעניין. בהתחלה הגדרנו את פסאי כאן הזה, אבל מה בדיוק הביטוי הירוק הזה? מה שעשינו זה לקחנו את כל הביטויים האינדיבידואליים שכאן, ואת הביטויים האירוקים שכאן, רק לקחנו את הנגזרות ביחס ל-x של כל אחד מהביטויים, כיוון שאם לוקחים את הנגזרת רק ביחס ל-x של זה, אז הנגזרת של y היא רק קבוע. נכון? אם תקחו רק נגזרת חלקית ביחס ל-x, אם תקחו את הנגזרת החלקית ביחס ל-x של הביטוי הזה, אתם מטפלים בפונקציה של y קבוע. אם הנגזרת של זה תהיה f' -tag של x, g1 של y, כ... כיוון של g1 של y, וכן הלאה. כל ביטורים הארוכים האלה נחשבים כנגזרת חלקית של psi ביחס ל-x. אנחנו מעמידים פנים ש-y הוא קבוע. באותו היגיון, אם אתם מתעלמים מזה, מה שאנחנו מטקמים על הדבר הזה كان מה זה? אנחנו לוקחים פסאי, كان, אנחנו מתפלים בפונקציה של x ככפואה, ולוקחים את הנגזרת החלקית, זה הנגזרת החלקית באחד של y, וזה אסיפאש את תגים, הם אל קולה גי. אנחנו מחלפים, זאת בקפל uh, d y d x. זה צריך לחתוך, זה, שווה, הירוק הזה הוא הדבר, כמו פסי ביחס ל-x, ועוד, מה שבסגול הזה, החלק הזה, הסגול, אם אני אעשה את הצבע האחר, באדום, הדבר הזה כאן, זה חלק, זה החלקי של פסי ביחס, ביחס ל-y, ואז כפול dy ל-dx. אז זה כמו שרצינו לראות כאן, בסרטון הזה, וזמן כבר נגמר, אז זה חוק השחשרת ביחס לאחד המשתנים, אבל המשתנה השני בפונקציה, זה גם פונקציה של x, חוק השחשרת הוא זה. אם פסי הוא פונקציה של x וy, ולא ניקח נגזרת חלקית, ניקח את כל הנגזרת של פסי ביחס ל-x, זה שווה ל-חלקי פסי ביחס ל-x, ועוד החלקי של פסי ביחס ל-y כפול די -Y אם y אינו פונקציה של x, או אם y, אם זה היה תלוי ב-x, אז dy ל-dx היה 0, אמינו איך זה היה 0, אבל זה של פסי, ביחס ל-x הייתה רק החלקי של פסי ביחס ל-x, אבל בכל מקרה רק תחשבו על זה. בסרטון זה לא הוכחנו זאת, אבל קיבלנו אינטואיציה, בתקווה שלא בלבלנו אתכם, נשתמש בזה בסרטונים הבאים, כדי להבין יותר משוואות מדויקות. כעת רק קיבלנו uh, מעט אינטואיציה, ולא אמרנו עדיין מהי משוואה מדויקת. נתראה בסרטון הבא.